سيادة رئيس الوزراء، الله يرضى عنك ويرحم اهلك. المتقاعدين عمي ليش ما تسوي لهم حل؟ الله يرضى عنك. عم المتقاعد فنى عمره، هسه انت ما تعرفوها نذكركم فينا عمره انكسر ظهره قام يمشي على عكازه صار فيه بي ضغط بي صار, صار بي سكر، صارت بي امراض مزمنه، صار, صار عنده انزلاق، قام ما يقدر يمشي، يحسه مطين الفرسه ونص ما تقول يكفن؟ عمي لو تتكفلون بالدواء مالته خذوه حمان مريض بارض مسكين، اعطوني فلوس الدواء عم اعطوني مصرف مال لقم. يا اخواني ما معقول هذا المتقاعد، يعني ورا هاي شيبته واحد انه بيتلتل بي، انه بروح الشيبه وراء الخدمه، انه واحد في فيلا. زين هذا المتقاعد هو شنو بس عايش وحده يا اخواني، انتم يعني ما تدرون يعني انا متقاعد، يلا بنتي اجت، حفيدي اجى، ابني اجى، هو ليش عايفتك العالم؟ هذا عايفتك. ما أحد ما يعوفك، حتى ابنك اللي عنده راتب وحتى بنتك اللي ما أحد يعوفك، يعتبرونك كبير، يعتبرونك كبير انت خيمه البيت و... واني وانا رايتها انا ما اريد افقدها اي بس غير كبير يطي زين ما معقول انا ظل اقدي اقدي من ابني واقدي من بنتي الدواء والعلاج واللقمه يا اخواني احنا شعب ما نغ... احنا نفرق عن الناس يا عمي إحنا إذا جدتنا بناتنا لو بنتي ما أخذها مو بس شهادة ديتورا لو ما أخذها عمي ما أخذتك السيد رئيس الوزراء هم بنتي ما أخذتك هم هم لازم أحط جيبها هذا هي طباعة المجتمع إذا أنت خلط قيسنا على كل العالم نحن مجتمع مختلف الله يرضى عليكم النظرة الرحيمة للمتقاعدين ارحموا المتقاعدين اخواني الله يرضى عليكم يا حكومتنا الرشيده قبل ما تقرون الموازنه المتقاعدون ابهاتكم اجدادكم في رقابكم ذمه في رقابكم ارحموا هؤلاء الناس